جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین ویری بیٹر ویری بیٹر ہنڈریڈ پرسن کریکٹ دولت پرستی مادہ پرستی یہ ہر ایک کے اندر پلی ہوئی رگوں کے اندر دلوں کی گہرائیوں میں اتنی جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیزا ہے پیرانے حرم کی آستی کی پیرانے حرم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو صوفی اب اللہ جو اس کو پہلے کہہ چکا ہے صوفی اب اللہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام ان کی آستین میں ید بیضا نہیں ہے حضرت موسا کے آستین میں سے نکلتا تھا تو وہ چمکتا ہوا ہوتا تھا دمکتا ہوا سورج کی طرح وہ نہیں وہ نہیں بے ید بیجا ہے پیران حرم کی عصر حاضر کے تقاداؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں یہ اہم ترین شعر ہے اس میں نے آپ سے کہا تھا اقبال کے بدعا شار ہر کو جابینی جہانے بو۔ آہ کہ از خاکش برویت آرزو یا ضرور مصطفیٰ ارا بحاث یا حروض اندر تلاش مصطفیٰ